ليه انت مستعجل على الانفاق؟ اه ليه بتعمل نزل؟ ايه 12 سنه عملتهم في سنه؟ ليه؟ يعني انت ليه مستعجل قوي كده؟ نقف على المعديه سواء في الارض او في الشرق داخل او خارج الانفاق ان شاء الله لما تتعمل هتحل لنا أزمة, بل... ازمه كبيره عن ازمه كبيرة على عد على طول انما احنا بنقفنا هنا بالخمس ست ايام بتحط نفسك في مواقف بايخه <تصفيق> <تصفيق> ليه؟ هو السؤال ليه اصلا بتعمل انفاق هناك؟ البضاعه بتبوظ بتقعد لها اسبوع، نقعد لها خمس ست ايام ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ <تصفيق> ليه؟ ليه؟ ايه اللي موديك هناك؟ قصه بقى سنتين كان المفروض يتعملوا في 12 سنه وليه ما استنيتش؟ عشان تعمل اربع انفاق في سنتين مستعجل ليه؟ الراجل ده غبي ولا ايه؟ صح كده ليه؟ بعد يوم هيرجع في وشنا